Tervetuloa kanavalle. Tässä tehdään tämmöistä pieni johtokunnan kokous. Kokeilla. Joo, tällä ollaan kokous <tos> Mitä nyt on? Are you listening? Damn. Uh. <tos> Tämä, tässä on pitää tota. <tos> Tässä oli tarkoitus puhua TikTokista, <tostaa> aivan vimeeksi. Me ollaan nyt huoneessa ja huoneessa. Tämä piti toimia äsken ihan hyvin, mutta jostain syystä... Pitääkö sä... ottaa uudestaan? Pitääkö ottaa joku toinen? Otetaan toinen. Hei, tota, jatketaan, kokeillaanpa sillä tavalla, että kun meidän pitää TikTokissa ollaan puhuessa, niin mä kokeilen vaihtaa tästä lennosta tämmöisen... Toto, Joo. toisen, niin kokeillaan tuosta noin, kun meillä oli, meillä oli aikaisemmin. Ja siellä näistä pikkupojista, niin siinä saa näkyy. Tämä on aika moista. Sitten meillä on, sit on tota, tämmöinen näin, niin tämä on takaisin taas nyt joku toinen. Hei se ei keittiä. sä keittiä, eli, se keittiä. Eli, eli, tota, Tota. Tämä nimi on siis Immersive, ja tässä on monta erilaista vaihtoehtoa. Mutta, mutta tämä ei tykkää Petteristä selvästi, pelkkä keltalin takki näkyy. Mutta hei, tehdään nyt semmoinen pika kysymys. Sulla on huikeasti ää, tota, ää, seuraajia TikTokissa. Joo, pitää vaikka. Onko ei mä nyt tee huikea, mikä huikeasti ja mikä on huikeasti. Mutta niin, se, niin, se... Niin, niin, niin, siinä mielessä, mutta siis niin verrattuna minua, mulla on vain 100 sataa, sataa suunnilleen, mutta niitä tuli hirveästi tuon, kun 150 tuli ton Linnan juhlien pienien TikTok-videoiden takia. Elikkä siellä on suurin katsoja määrä, mulla on nyt sitten 430 000 varmaan yhdessä. Ja se on TikTok ruokkii samalla tavalla kuin YouTube, niin se ruokkii itseään. Eli jos joku katsoo jotain, niin se sitten... se sitä. Sehän muuta. TikTok, TikTok. TikTokhan on mullekin aivan niin kuin, tiedätkö, uusi juttu vielä, siis silleen tuoreelta. Kyllä mä sitä osaan käyttää niin poispäin, mutta joku vuosi sitten vasta sitä rupesi käyttämään. Niin kunnolla. Just joo, jo joo, joo. Mutta mut pitäisikö meidän rupea enemmän TikTokkiin tekemään videoita? Joo, ja nyt kun me ollaan täällä hississä. Se voi olla, että täytyy ruveta enemmän. Mä laitan siis joka toisen videon sellaisenaan myöskin TikTokiin tai sitten lyhen. Kato mun silmiä. Anteeksi mitä? Silmä. Joo, aika hurja näköinen olet. Mutta onko sun kylmää yhtään, kun on tämmöinen kylmä, kylmä maikka? Vähän palveltaa, mutta kyllä se siitä. Huomaatko, mikä niminen hissi meillä on? Zoom. Zoom-hissi, joo Ää. kyllä. Mut tota, Tää oikeastaan jätetään tää tähän hautumaan tällä tavalla ja tota, ihmetellään ja pistäkää kommenttia alle ja jos joku on Zoomia käyttänyt enemmän kuin meni, niin pistäkää tota, kommenttia, että miten me saataisiin hoidettua tuo Petteri oikein näköiseksi tuolla noin näissä kuvissa. Kiitoksia Hei, kaikille. Hei, venas hetki, odota. Testataan vihdyntä yleisöä okay, joo. Joo, Petteli lähti taustalle ja nyt ilmestyi tuoli tuohon näkyviin sen verran, että se kevyesti näkyy siellä. Aurinkolasit, tota, joo. Aurinkolasit, Aurinkolasit joo. <tos> <tos> <Noin>. <tos> Tämä on hyvä. Nyt on pakko ottaa sinut tuonne takaisin pikkupoikin, nimittäin katsotaan, miltä siellä <laughs> lähti. Testataan niitä muitakin vielä, Sä toimistotaan. Testataan eikä. muita saman tien tässä. Että minkä tämä on lailla. tämmöinen Zoom esittelyvideo Joo, tämä on samanlainen Zoom-esittelyvideo. Tähän on sitten Halloween-systeemi. ja aika kova. sovit oikein hyvin. Joo. Tänne mm. sovit hyvin. Tuossa kissakin loistelee tuolla. Tuiko muuten käyty katsoa, kurpitsa juttui, oliko ei, mulla, mulla jäi käymättä nyt tällä kertaa. Mulla oli vähän muuta puuhaa, Et, tuota, ei, tullut, ei tullut käytyä, Joo. käytyä tällä kertaa. Paljon keittiöön, mutta nyt sä melkein näyt siellä. Vaan tuo kasvi, <laughs> kasvi tulee läpi. Kasvi tulee läpi. Oliko siellä jotain muut On siellä paljon muitakin, muitakin kyllä vielä. vielä tota Change Immersive You. Mä on suurimman osan varmaan käynyt jo läpi. Tota, mä En tiedä, käytiinkö läpi. Katsotaas, mihin me sijoitutaan tosta. Ahaa, me ollaan jossain katsomassa öö. näköjään. <laughs> Okei, okay, oliko tämä video yes, tämä, oli, tämä oli mun mielestä tässä näin. Niin tota, palaillaan näihin juttuihin niin jossain vaiheessa ja, ja, tota, ja kommentoikaa alle. Ja, ja tota, nyt Petteri näkyy ihan normaalina, kun tultiin taas tähän ensimmäiseen Joo. kuvaan. Joo, en tiedä, mistä syystä nämä on näin, mutta tota, hei, pistäkää Petterikin kanavaa tilaukseen ja pistäkää peukkua tuonne alle mulle ja, ja, tota, ja sitten sieltä se, se kello kannattaa laittaa, jos tykkää, että haluais katsoa. Ja käykää seuraa meitä TikTokissa. Joo, ja käykää seuraa meitä TikTokissa, juu. Mä laitan linkit tuohon tohon tota alle kommenttikenttään. Kyllä. Mikä se on se Kiitoksia paljon yes. ja nähdään, kuullaan, moi. Moi moi.